Να δουλέψω σήμερα ή να πάρω άδεια. Γεια σα, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο του Δικτυακού Μάρκετινγκ. Στο σημερινό βίντεο, θέλω να αναφέρω κάτι που το έχω παρατηρήσει σε κάποιους δικτυωτέ αλλά και σε συνεργάτε μου και σε μένα στο παρελθόν και έχει να κάνει με τη συνέπεια στη δράση και συγκεκριμένα με τι φορέ που επιλέγουμε να δουλέψουμε μια μέρα ή κάποιε μέρε ή όχι. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πώ να βάλετε ένα πλάνο καθημερινή δράση και πώ να δεσμευτείτε σε αυτή τη δράση για να μείνετε συνεπεί, προσφέρω μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Είναι μια υπηρεσία που παρέχω που θα σα καλέσω και θα έχουμε μια συζήτηση για περίπου 45 λεπτά, μέσα από την οποία θα δούμε το σημείο στο οποίο βρίσκεστε τώρα, τι προκλήσει που ενδεχομένω αντιμετωπίζετε και θα δούμε μερικέ λύσει, ιδέε και στρατηγικέ για το πώ να βάλετε ένα αποτελεσματικό πλάνο καθημερινή δράση και θα σα δείξω πώ μπορώ να σα βοηθήσω να μείνετε συνεπεί αυτή τη δράση. Έχει διάρκεια 45 λεπτά και είναι εντελώ δωρεάν. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο free. GreekCoach.gr κάθετο free. Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σα καλέσω για να κλείσουμε ένα ραντεβού. Τώρα, στο θέμα μα. Πολλέ φορέ στη ζωή μα συμβαίνουν κάποια πράγματα που μα βγάζουν εκτό προγράμματο. Δηλαδή, έχουμε την καθημερινότητά μα, πηγαίνουμε στη δουλειά μα, σχολάμε, τρώμε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε δικτυακό marketing, αφιερώνουμε λίγο χρόνο στα παιδιά μα και ξανά από την αρχή την επόμενη μέρα. Και κάποιε φορέ. Μπορεί να προκύψει κάτι. Θα μπορούσε δηλαδή να προκύψει ένα πρόβλημα υγεία, δικό μα ή κάποιον άνθρωπο στο περιβάλλον μα, το οποίο χρειάζεται την υποστήριξή μα. Θα μπορούσε να προκύψει κάτι όπω μια γιορτή, μια αργία, μια επίσκεψη που δεχτήκαμε στο σπίτι μα, ή οτιδήποτε άλλο που αλλάζει εκ των πραγμάτων την καθημερινότητά μα. Και όλα αυτά είναι πράγματα που καλό ή κακό δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Επειδή και εγώ είχα αυτό το θέμα παλιότερα και συχνά εμφανιζόντουσαν τέτοιου είδου περισπασμοί. Σκέφτηκα ότι χρειάζεται να βρω μια λύση, συγκεκριμένα έναν τρόπο σκέψη που θα με κατευθύνει κάθε φορά ανεξάρτητα το τι συμβαίνει, όσο μεγάλη ή μικρή σημασία είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι το εξή. Κάθε φορά που προκύπτει κάποιο τέτοιο είδου περισπασμό στην καθημερινότητά μου, αυτό που ρωτάω τον εαυτό μου είναι, αν δούλευα σε μια δουλειά, σε ένα μαγαζί, θα πήγαινα στη δουλειά σήμερα ή θα έπαιρνα άδεια. Αν η απάντηση είναι ότι θα πήγαινα στη δουλειά. Τότε δουλεύω κανονικά την επιχείρησή μου και στο δικτυακό marketing χωρί διακοπέ. Αν η απάντηση είναι Όχι, θα έπαιρνα σήμερα άδεια, θα παίρνω ρεπώ, τότε θα έκανα το ίδιο πράγμα και στο δικτυακό marketing και θα το έκανα χωρί ενοχέσει. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που προκύπτουν το χείρου τη υποχρεώσει, περισπασμού κλπ. Απαντήστε στην ερώτηση Θα πάω στη δουλειά μου σήμερα, στο θα ανοίξτε στο μαγαζί μου, ή θα πάρω άδεια, θα πάρω ρεπό;" Και ανάλογα με την απάντηση που θα δώσετε, κάντε το ίδιο ακριβώ και στην επιχείρηση στο δικτυακό marketing. Σκεφτείτε ότι με τη δουλειά σα ή με την επιχείρησή σα. Οι περισσότεροι κερδίζετε τα προστοζήν και ότι ξεκινήσατε να ασχολείστε με το δικτυακό marketing σαν μία διέξοδο ή σαν κάτι που θα σα προσφέρει ένα καλύτερο εισόδημα και μια καλύτερη ποιότητα ζωή. Για ποιο λόγο όμω συμπεριφέρεστε στο δικτυακό marketing διαφορετικά από τη δουλειά σα, για ποιο λόγο δίνετε λιγότερη προσοχή και σημασία στο δικτυακό marketing από ό,τι στη δουλειά Είναι αυτό που είχα πει και στην εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών, ότι οι περισσότεροι για να γραφτείτε στο δικτυακό marketing δώσατε 100-200 ευρώ αντί να δώσετε και 1000 ευρώ. Αν φερθείτε σαν να δώσατε μόνο τόσα χρήματα, τότε θα σα ανταμείψει ανάλογα. Αν όμω φερθείτε σαν να επενδύσετε 100-200.000 ευρώ, τότε θα υπήρχε ημέρα που δεν θα πηγαίνετε στη δουλειά, όχι. Θα κάνατε ό,τι περνάει από το χέρι σα για να είναι κάθε μέρα το μαγαζί σα ανοιχτό. Βάλτε τα λοιπόν σε μια ζυγαριά και αποφασίστε ανάλογα. Αν θέλετε να βάλετε ένα πλάνο δράση που ταιριάζει σε εσά, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος free. Συμπληρώστε τη φόρμα. Ζητήστε να σα καλέσω για να προγραμματίσουμε μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση για 45 λεπτά. Ο στόχο μου από αυτή την ανάλυση είναι να φύγετε με κάποια αξία, με κάποιο όφελο. Μέσα από τι ερωτήσει που θα σα κάνω, θα προσδιορίσουμε του βασικού τομεί των αποτελεσμάτων σα και θα εστιάσουμε σε έναν τομέα ο οποίο μπορεί να βελτιώσει άμεσα τα αποτελέσματά σα. Μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο free. Αν σα άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε like, κάντε το κοινοποίηση, αφήστε ένα σχόλιο, πείτε μου τι σα άρεσε περισσότερο. Γράψτε τι είναι αυτό το οποίο συνήθως επιτρέπεται να σας μπλοκάρει και να παίρνετε άδεια από τη δουλειά σας. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώτε το στα κουμπί. Ακολουθήστε με στο Instagram, κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.